De ce a lipsit Claus Iohannis de la Edina Solemna Parlamentului? surse. Președintele Claus Iohannis a reprezentat marea absen de la Edina Solemna Parlamentului pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Aramam. Surse politice convergente ne-au precizat ce la mijloc este o problemă mai complicat. Președintelui i s-a transmis invita în urmă cu câteva zile. Cei din conducerea Parlamentului nu au explicat foarte bine care este obiectivul final al adoptrii unei declarai privitoare la unirea cu Republica Moldova. Cele noastre sus încep preedintele Iohannis nu a dorit să gireze o potenială încă de ce România unor tratate semnate la nivel internațional. Din acest motiv preedintele nu a mai venit la Parlament i-a preferat să transmit un mesaj scris, care a fost publicat pe paginile oficiale ale Senatului i Camerei Deputailor. Abdeit, surse din conducerea Senatului ne-au precizat ce preintelui Claus Iohannis i-a fost transmis invitația încă de acum două săptămâni, iar în cursul zilei de ieri a venit mesajul din partea administrației prezidentiale.